Pan Boh je pastýr můj Nič mi nebude chýbat Na pastvách zelených Dobrů pašu mi chystá Dušu moju nebe, cestu zpravu rývů, kvůli sebe zpět. 天